І перейдемо до новин з фронту. Засновник терористичної ПВК Вагнера Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів вагне... вагнерівців за день обматюкав керівництво російської регулярної армії. Він говорить, що йому не вистачає боєприпасів, і їх недостача складає 70%. Терорист Пригожин звинувачує начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смерті вбитих вагнерівців.